Grøn Enterprise har travlt og giver årligt ca. 500 tilbud på, hvad det koster at få anlagt en ny have eller terrasse. I vores virksomhed har vi udviklet et program, som har nogle databaser, hvor man kan lægge produkterne ind med priser. Og på den måde så sparer man tiden på at ringe til leverandørerne og slå op i prisbøger den ene gang efter den anden. For et årsiden foregik det sådan her, når Hansen ringede for at få et tilbud på haven til sit nye hus. I vores tilfælde er det jo levering af materialer, det vil sige grus og belægningsten, øh, fugesand. Øh, det kan være happede muljor, øh, planter, øh, alt i den dur der. Så der kan være rigtig mange varer på et, øh, på et projekt. Men det var alt for besværligt. Så nu foregår det sådan her. Jeg regner med, at vi sparer cirka 2 tredjedel af tiden. Og når man tænker på, at vi regner cirka 500 tilbud om året, så er der sparet rigtig meget tid. Vi har alle materialerne i en database nu med, med kostpris og salgspris og avancer. Og det vil sige, at jeg har besøgt en kunde og målt en have op, og til jeg rammer kontoret, så kan der gå kvarter 20 minutter, så ligger der et tilbud i kundens e-mailadrasse. Det kræver lidt tid at sætte sig ind i øh, tingene, men når man først er op at køre, så er ens dagligdag bare så meget nemmere. Det er der slet Den tid jeg øh, sparer på at regne tilbud, den kan jeg bruge ude i marken nu på at udføre opgaverne, tjene flere penge og, og i øvrigt også tilbringe mere tid sammen med familien.